أهلا بكل مشاهدي ومتابعي كاي لايف قناة القاهرة 24 معاكم من أمام مدافن عائلة سمير غانم في أول جمعة بعد الأربعين لوفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز طبعا وصول ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم طبعاً دي الجمعة الأولى بعد الأربعين من وفاة الفنان القديره دلال عبدالعزيز العزيز طبعاً دلوقتي في حضور من ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم. Thank yeah. you. right? Sure. Thank <laughs> you. شكرا yeah. yeah.